Νεκολέρας. Καλώς ήλθατε στο πλοίο της αγάπης. Δυστυχώς α, έχουμε μια αποκλειστικότητα που μακάρι να μην την είχαμε. Χθες ο καλλιτεχνικός κόσμος έχασε έναν από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους του. Τον έναν, τον μοναδικό τον ανεπανάληπτο τον αδικοχαμένο ορδόλόξο. Προς τιμήν του σήμερα έχουμε μαζί μας τον πιο καλό του φίλο τον συνεργάτη τον συνοδηφόρο τον συμμέτοχο στο έγκλημα που μονοπόλησε επί 75 συναπτές εβδομάδες τα R&B, Pop, Rock και Latin charts. Μαζί μας φίλες και φίλοι ο άλλος ένας, μοναδικός, ανεπανάληπτος και για την ώρα όχι αδικοχαμένος, καθοδικός. Ας τον υποδεχτούμε. Καλησπέρα καθοδικέ. Καλησπέρα Λερά. Πώς είσαι. Αν σου πω πως χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σου, θα ήταν ψέμα. Μ, για πες μας καθ, πως νιώθεις. Μίλησε μας. Ζω τη χειρότερη μέρα της ζωή μου και ας βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. <laughs> Λοιπόν, πες μας Καθ, πώς χάθηκε αυτός ο μέγιστος καλλιτέχνης ε? Πραγματικά, Νίκο μου, όλα έγιναν τόσο ξαφνικά. Ήταν τελείως απρόσμενο ό,τι συνέβη. Γίνωσα σπίτι από μια μεγαλειότητα εξίως, με εκλεκτούς καλεσμένου. Πριν προλάβω να μπω στην είσοδο, παμ! το σπίτι μου την έρθει στον αέρα. Μέσα σε κλάσμα το δευτερολέπτου, όλη μου η ζήση πέρασε από μπροστά μου. Τα παιδικά μας χρόνια. Τα πρώτα μας ξενύχθια, οι πρώτες μας επιτυχίες και το κεφάλι του ορθόλοξου ανεχογόμιση να προσγιώνεται στο κράσπεδο με δύναμη. Σάστησα, θεραϊκό. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Νίκο, σήμερα δεν έχασα απλά τον καλύτερο μου φίλο. Έχασα τη ζωή μου όλη. Αχ, και μια εγώμενα που έσπρονα τελευταία. Πίκρες και καημοί στο στούντιο της εκπομπής μας σήμερα. πήγαινε πάρει ένα πακέτο σίγαρετς και φεύγοντας, φάλεμε αυτοί παντυράκια σκότς. Μόνο ρόξ. Εννοείται. Λοιπόν, για Ήτανε καλό αυτό το κομπενάκι. Καλό ήταν. Καλό ήτανε. Πολύ καλό, αλλά εντάξει σημασία πιστεύω έχει βορθούν Ναι, εντάξει. Αλλά την κολέρα. όχι άλλα θα ε τι έγινε, Φακήσκο? Γιατί είσαι έτσι αναφιασμένο, Έλα, ρε μου, να πούμε Δεν υπάρχουν μαθητέ δεν το ξέρει. Είναι νεκρό, λοιπόν Αφού το σκότωσα, Πήγαινε να φύγει τώρα από φύλλα. Καλησπέρα από τον αδικό χαμένο, Σα έλειψα. Εσένα, καθόλου σου έλειψα καθόλου. Ζή, Εν τι, Ορθόδοξε ζη. Όχι, Δεν με γελούν τα μάτια μου. Όχι, δεν σε γελούν. Λοιπόν, έχουμε να πούμε δύο κουβεντούλες εμείς ή δύο. Κάνε διαθμίσεις κολέρα. Ε, ε, Τώρα. Ναι, ναι, σωστά. Ε, λοιπόν, ε, αγαπητές, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε με περισσότερου καθοδικού ορθόλοξους εκπέμποντας απευθείας από την αιδιοποία. Μείνετε συντονισμένοι.